Ja que tinc que Noiake era un astronauta japonès. que no sabia que no podia parlar valencià correctament. Però un dia van anar a escola, li van ensenyar que les precís. Des d'aleshores tinc que no ja que creu que és necessari parlar bé. I ara tots li diuen que d'obrir de mi és interestelar i un mestre que sigau gelai i yoga destins de